Capgirem la piràmide de poder. Fem que sigui el poble qui més mani. L'Ajuntament ha de ser una eina del poble i per al poble. Un espai de denúncia i d'activació política de la gent. Mai els serveis dels interessos d'unes elits ni unes xarxes de favors. Ens comprometem amb el nostre codi ètic, garantint rigor, transparència i participació. La política no és ni una professió, ni una forma de vida o d'enriquiment. No volem portes giratòries ni finalitats particulars. Donem suport a l'autoorganització a totes aquelles lluites que treballen per la unitat popular. Lluitem per l'activació econòmica i els drets socials, la transformació social des de més a l'esquerra i la desconnexió de l'Estat. L'alliberament nacional és inseparable de l’alliberament social i personal. Des dels municipis construïm també la independència del nostre poble, independència de les elites espanyoles, catalanes i globals. Des de cada poble i també des de Granollers creem el poder constituent de la nova república catalana del 99%. Ara tenim l'oportunitat. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Des del carrer. Cartier Granollers.